...لا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا على لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا لغا <تصفيق> انا على الحجم ياخذ كيف احنا كنا بتعمل شايفها شايفها بس بعض لابو حميد ابدا